gertatzen ari da. Gertatzen ari da Europako funtsekin gauztak gertatzea lortzen ari gara. Zuk ere, eskuratu ditzakkezu. Kontsultatu Laguntzak, Next Generation.u Nabarra.uez kanpaina Next Generation Zuspertze Espainiako gobernua Gobierno de Nabarra Nafarroako Gobernua.